عندنا مثال الملك داود أخطأ بصموئيل التانية كلنا نعرف شو عمل داود واجأ لعنده النبي اجأ لعند الملك اللي بحسب قلب الرب اللي الرب افتخر يحمل اسمه ابن داود يعني مش مؤمن من أحلى المؤمنين وأهم المؤمنين لكن داود غلط وإجينا ثان وقال له هالكلمات بـ 2 صموئيل 12 تسعة انتبهوا قال له لماذا احتقرت كلام الرب؟ هو مش دايماً كان هيك بشكل عام صفة حياته كان يطيع كلام الرب لكن في هالوقت قرر يحتقر ويزرع للجسد قال له لماذا احتقرت كلام الرب؟ لتعمل الشر في عيني قتلت اوريا الحثه بالسيف واخذت امراته لك امرأه عمل شغلتين قتل بالسيف وحب امرأه ما لازم يحبها قال له اسمع يا داود يا حبيب الرب لا يفارق السيف بيتك الى الابد نفس النوعيه نفس الكمية لكن مش بس أنت بيتك إلى الأبد أفاله الرابع الجيل الرابع لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أورية الحثة صار هالشيء تعرفوا داود لما سمع هالكلام قال أجمل كلمات مثال كيف بتوب الإنسان قال قد أخطأ إلى الرب وبس لا برر لا دافع لا هرب بطل في من أبطال الإيمان اللي بيعلم الناس كيف التوب ما ما وعن نورن لا قد أخطأت إلى الرب نقطة خلص هيك بتوبوا وأنا بتحمل اللي بده يصير أنا غلطت والرب غفر له خطيته نقل عنه بس لم يفارق السيف بيته ومحبه النساء خربت له بيته خربت له مملكته سليمان ابنه بسبب محبه النساء دمر المملكه ومزقها ابشالوم قتل اخوه وادونيا صار على ابوه كله حروب وابشالوم صار على ابوه وقائد جيشه لداوود قتل ابشالوم فعلا لم يفارق السيف بيته، لانه زرع قتل وزرع شهوة لم تفارق الشهوة بيته، رب يعطينا ننتبه لحياتنا ولما نزرع، ارميا 16 الكلام لشعب الرب بيعطينا هالنموذج بعدد عشرة بيقول: "ويكون حين نخبر هذا الشعب كل هذه الأمور الغضب والدينوني وأصاص الرب يقولون الشعب لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم فما هو ذنبنا وما هو خطياتنا التي أخطأناها إلى الرب إلهنا عم بيقول لح يجي جيل يسأل الرب ليه يا رب عم نتعاقب هدي ولادنا الله لا يسمح يصرخوا هيك ويجي وقت يقولوا ليه يا رب نحن مقاصصين ونحن معاقبين فيقول لهم الرب من أجل أن آباءكم قد تركوني انتبه يا مؤمن ماذا تزرع لأولادك؟ عم تربيهم من مال الحرام؟ من مال الرب؟ عم تسرق الرب للطعميهم وتعلمهم وتأمن لهم مستقبل؟ تبه سيصرخون يوما من الأيام لماذا يا رب تعاقبنا؟ لحيجوبون الرب لأن أباءكم قد تركوني اصنع الخير كل حين كل وقت كن بواجبك مع الرب كل حين كل وقت لأنه الحصاد إما بركات إما صدمات لأنه الحصاد يتطلب صبر وانتظار لأن الحصاد قد يأتي في زمن الأولاد